مشاهدينا واحبائنا متابعين قناتنا اسمي ارن الغزال اتفرجوا معانا على افخم مطاوي سوسته ايطاليه اصليه يلا اوكي اوه أو اوه ماي جاد سلامتك يا حبيبي سلامتك الف سلامه مالك؟ معانا يا جماعه زي ما احنا شايفين مطاوي سوسته ايطاليه جايه من ايطاليا يعني حقيقيه مش ضناب اوكي مش صيني مش صيني نهائي دي. ليه بقى؟ لأن الخامات المعمولة منها خمات زي قرن الجاموس مثلا، اللي على الشمال دي قرن الجاموس. واللي على اليمين الراجل قال انها بلاسك. كله بقى دلوقتي يشترك في القناه من لا تظهر قدامكو دي. كله يشترك في القناه. دس موضوع تاني خالص. داسس حاجة تانية.